на колінах, попрощалися у Хмельницькому з 28-річним військовослужбовцем Володимиром Кремінським. Хмельничани стали більше купувати зброю, яку саме і скільки коштує.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 І відплату біжників побачиш, бо ти, Господи, вховання моє всевичнього поклавтя як прибіжище твоє. Не прийде до тебе злої рано, не доторкнеться тіла твого. Поховали 28-річного Володимира Кремінського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Стану на 20 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 54 тисячі 810 російських військових. Противник втратив 2216 танків та 4724 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1323 артилерійські системи, 318 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 252 літака, 925 бюджетів безпілотних літальних апаратів та 217 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 одиниць. Спеціальної техніки – 125 одиниць. За 209 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Збито 239 крилатих ракет. Прийшов до магазину зброї, аби придбати пневматичну рушницю для онуки, каже відвідувач магазину зброї Олег.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 За словами Денисова, у Хмельницькому немає тарів для стрільби. Проблема є, звичайно, зараз військовий час, зараз немає. Ну, тобто щось його там розкладати, збирати, споряджати в магазин швидко, якби, щоб потім були ці навики, щоб я міг їх використати. Є люди, які приходять, там, дає зброю, і вони зразу питають, як з нею Ну, тобто немає елементарних навиків. Якщо це гладкоствольна зброя, так дійсно можна поїхати в парковництво. Якщо це вже не різна зброя, можна поїхати в сусідні області, такі як Франківськ або Вінце. В Хмельницькому, на жаль, таких тіл немає, але, наскільки нам відомо, є.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 Ясне діло, що військовий час його ніхто не буде відкривати. За словами Андрія, розкуповують як пневматичну, так і малокаліберну зброю. Беруть мілокашки, чому? Тому що дешево, можна постріляти. Беруть зброю травматику, тому що треба захищатися. Помпові рушниці.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 Черга розписана на тиждень вперед. У першій громадській пральні у Хмельницькому ажіотаж. Вважали загиблим. Історія героя України з Хмельниччини, котрого два місяці переховувала родина з Херсону. До 25 відвідувачів на день користуються послугами громадської пральні у Хмельницькому. Про це розповів директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Пресіженюк. Вона працює тричі на тиждень у приміщенні Хмельницької лазні номер один. Жителька Донеччини Неля Панченко вдруге користується послугами громадської пральні у Хмельницькому. Каже, дізналась про неї від своїх сусідів по готелю, таких самих переселенців, як і вона. В ту п'ятницю була перший раз. Тут слуга на вищому рівні, так що я довольна, всі знають, багато людей вже знаю, з нашого поверху. Звертаються для нас, переселенців це прекрасний варіант. По-перше, що немає та кучкілів, що люди вже на час приходять. Координує роботу пральні завідувачка Хмельницької лазні номер один Алла Швець. Вона здійснює попередній запис. Каже, зараз він на тиждень наперед, бо нині пральня працює тричі на тиждень – у п'ятницю, суботу та неділю. Вони телефонують на мій номер телефону 8096 98 і записуються, я їх коректую, запитую, скільки їх має бути. Чи одна пральня, чи дві, на яку годину, яка є вільна година. Щоб не було черги і не було багато народу. За словами Алли Швець, для переселенців послуги пральні – безкоштовні. Для хмельничан – 75 гривень за прання, стільки ж за сушку. Допомагаю їм закидати виключати, дивитися за цим всім, бо різні люди. Плануємо, працюємо зараз три дні, але плануємо ще один день відчинити, бо дуже багато людей і хочуть попратися. З 12 го до 20 го ми працюємо, ну, якщо є багато людей, то вже працюю я працює з 8-ї години. Громадська пральня у Хмельницькому працює з 2 вересня, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присажнюк. За два тижні її роботи послугами скористались більше 150 відвідувачів. Приблизно кожен шостий – хмельничанин. В середньому за три робочі дні до нас приходить близько 65 переселенців. Також користуються попитом серед хмельничан. Близько 10 чоловік за три робочі дні приходять. В основному вони користуються послугами саме пральні. Ми проводимо аналіз, як дізналися про пральню. На це стійше це сарафани радіо. За словами Віталія Присяжнюка, облаштували пральню за кошти міжнародної організації з питань міграції ООН. 150 тисяч витратили на ремонтні роботи, 100 тисяч – коштувала техніка, три пральні і три сушильні машини. Ми будемо просити, якщо в них буде можливість доставити ще пральні та сушильні машини. Ми бачимо, що є наплив, є попит і серед хмельничан, і серед переселенців. У нас зроблений ремонт для вісім пральних машин, є три, і для семи сушильних машин. Тобто, ще п'ять пральних машин ми можемо розмістити, і це закриє питання. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 лютого зустріли противника в Херсонській області. Отримали наказ висуватися на рубіж, зупинити противника. Під час висування на цей рубіж вже стало ясно, що ми потрапили в оточення. І після чого була дана команда прориватися через Антонівський міст в сторону Херсона. Тоді першими перед нами пішла танкова рота. Пішла. Вони, як то кажуть, основний удар взяли на себе. І вже після них, як вони закріпилися на, іншій, на іншому березі Дніпра, на штурм пішли ми, піхоти. Прорвали міст, вже зачистили від піхоти, можна сказати так, і закріпилися на іншій стороні. У процесі закріплення на іншій стороні отримав поранення. У мене, знаєте, така якась думка була. 27 років, ні жінки, ні сім'ї, нічого не маю, оце зараз помру, мама буде плакати. Після поранення я ще хвилин П'ять-десять, я ще був у свідомості, я ще навіть е давав команди по радіостанції. Хлопці почали там теж відключатися, і остання моя така команда була – забирайте, бо ми вже все. Мене передали хлопцям з а хлопці з вже передали мене в лікарню. І оцей зв'язок між інформацією в моєму батальйоні, в яку лікарню, в якому стані завезли, вона була якби втрачена. Телефон у мене був на той момент відсутній, зв'язку зі мною не було. І так як я був важко поранений, вже почали думати, що я ну, загинув. І останнє, що я пам'ятаю, це коли мене завезли в лікарню. Я побачив, як стоїть хірург вже з цими знаєте, рукавичками. І оце от лампу цю, яка над хірургічним столом світиться. І все. 26 числа я вже прийшов до тями. У мене е, таке відчуття на той момент було, що це все сон, знаєте. Що я просто, просто приснился, що цього всього насправді не відбувалося. Але вже коли я спробував встати, в мене не вийшло. Е, я подивився на себе, побачив ці всі апарати, трубки. Я зрозумів, що це все не сон. 26-й я зателефонував додому, але мама не впізнала мій голос. Вона сказала, що це не, не мій голос, що це не я. Вона не повірила, що це я. Але ну, прийшлося мені згадувати ситуацію з дитинства, які знаємо тільки, тільки ми. Після того, як я їй це все розказав, вона зрозуміла, що це я. Після 28 днів лікування в лікарні. Коли почали вже окупанти ходити по лікарнях, перевіряти, чи є там наші військові поранені, Я зрозумів, що потрібно виходити з лікарні і десь переховуватися. Є така дуже хороша волонтерка Любов Чернецька. Дуже сильно допомагала нашому батальйону, і в той момент вона також допомогла мені знайти от людину, яка мене буде переховувати. Два місяці переховувався, після чого була вдала операція по моїй евакуації, був евакуйований на підконтрольну нами територію, 3 березня президент зачитав мою фамілію і присвоїв мені звання Героя України. Коли наш президент зачитував наказ про присвоєння звання, спочатку зачитував військовослужбовців, які посмертно отримали нагороду. Мою фамілію зачитав без прикладки посмертно, але в той момент вже всі люди Якби то навіть налаштувалися на це посмертно, посмертно, посмертно. І тут якби також така ситуація вийшла. Зразу ж до моєї мами почали дзвонити, там, плакати. Боже, твій малий загинув посмертно. Мама така, ну не може бути. Зайшла в інтернет, передивилася ще раз. Все нормально, нема прикладки посмертно. Вона потім зателефонувала, насварилася на них. Бували навіть такі моменти, коли я приїздив додому, то деякі люди дивилися на мене. О, ти <свят> живий? Я кажу, ну так, да, як бачите. Намагаюся поступити на психологічний факультет у місті Кам'янець-Подільський. Та поступлення — це здобути освіту психолога і надавати допомогу військовим, які після бойових дій потребують реабілітації. Мені пощастило, що я лишився живий. Комусь Бог дав можливість продовжити свої справи, а колись забрав.